Много бон, Момчета, аудио... Висозна карта са, да са чувани. Много... Момче, момче, момче. Момче. Мало момче, ежед. Момче, си бърси. Ищих се брат, въобще ни мигна, влизам под лес, паля димка с моите хоря, нощ им скитам, тъкам найк и не мигам. Мадом беше мана факеш, защото пълен синтакт И ми пука за схемата. Тя ме пита за кост така. Такъв ми е генам, като малки пред бока на чона, само десятки. Кът големи бабока, ход на пагона изпала. Тя да, съм така, и да ми е лесно Но не съм като тях И нека играх, е Така ми харесвам Ако бях като мен Тяха да е са така И да им е лесно Но съм като мен И нека играх е Градата мъж е ги метна си секси, ръвка, люфа, джойнта Паля, паля, паля ли хита Мейквам поинта Netflix, чилен, галя Момча, да трябва хуйкам. За Затова, ако им кажа, няма да повярват бе Дигаме градуси, вдигат са парите Падат мощта брат, факли се те Златни джанти, ме и караме Толко хубаво, че лошо ми стане, толкова Толко глупаво, какво ще стане, Колкото толкова малко станахме Ама ставаме, който станае, е мой? ти стана е? Който стана, е? кой стана е мой? Кажи който стана е? Мой?